«Привіт, мамо! Як ти? А знаєш, ми от уже рік з тобою, лише ось так пошипки і в тривозі. Але не минає дня, щоб я не згадала тебе і твоє прекрасне обличчя. Не існує миті, коли б я примружено не відчувала твої просторі обійми». Подумки стискаю твої теплі долоні і уявляю на шкірі твоє лагідне сонце. Мрійливо і з насолодою я смакую ароматом твоїх садів і луків. Я тепер інакше навчаюсь цінувати твою щедрість. Що сили та подсеглинці складаю, пізнаю та оберігаю історію нашої родини. І не переживай, Нена, я потурбуюсь про наших менших братів. А знаєш, я щодня дедалі більше стаю схожою на тебе. Відчуваю, як щоразу в мені зривається твоя Нестримна енергія і вулканічна вдача. У кожній моїй рисі, у кожній новій зморжці твоя міць і гранітна воля. Мої сльози стали солонішими за твої казкові озера і мають гіркий присмак. Але дивом у цьому збіднілому ґрунті проростає стільки любові та добра. За цей рік твої дорослі діти згадали все, чого ти навчала впродовж століть. А знаєш, ми вже ніколи не будемо такими, як раніше, але неодмінно будемо щасливі. Ми вдома вам.